خدمنا في صارتنا كلها حسدتها ترسومة في بيتنا عايز اخدها على راحتة خدنا في صارتنا دورنا انا حسدتها ملسومة في بيتنا عايز اخدها على راحتة والهوضة بتضلي سنة ورا سنة بتققلي ما الحكاية التفلي تلف الدور هتكتلي عايز تجيلي بيتطب نجاتنا علي بفوز مفوش بالشو بلادنا زميلي لي سمو دخانة مع الضم في صحن وانا معاها بكون احلى بحاول اكون اقرب مش احلى لو بقى بتبان في السحن فيش خيانة ما قلقان دول هيبقوا في فيك في حضني لو بردانه هيبصوا ويقولوا مين جانا حاسس مستواك اني في غانا صلح باعت قولي عايز اكون في امانه كل شيء بس دون حال لو مش طالع في ثانيه انا اجيبها لي فكره اوسع من اللي يجي في كل قعدوا عايزين قرار ازاله قدام عمري زي ما وشوفناه ايه ايه ايه خلنا فصارتنا والله حسيتها برسومة بيتنا عايزة اخده على رحطة خلنا فصارتنا يا صورنا انا حسيتها برسومة بيتنا عايزة اخده على رحطة كيف مخيط مخي وقت الموصل فيش ضحكه سخيفه تانيه فيش كل دولا كانوا كلب حوالي فيش كل دولا سايبين في ايدي فيش شيء واسع كل حاجه عداي فيش فيش فيش وانا مش هتاري على نفسي وعن نفسي بس سايب كل حاجه على نفسي مفيش حاجة بس انا هلعن نفسي لو مجيتيش وانا شايف نفسي مفيش كل دول كانوا كبا حواليا مفيش كل دول سايبين في ايديا مفيش شيء واسع كل حاجة هتضايق مفيش مفيش مفيش وانا مش هتريق على نفسي على نفسي استني سايب كل حاجة دي على نفسي مفيش حاجة بس انا هلعن نفسي لو مجيتيش وانا شايف نفسي ايه كير مخيط و سونامي صارت لايه سخيفة تانية